दोस्तों रीयूज कॉन्टेंट और रिपीटेड कॉन्टेंट में क्या फ़र्क है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा YouTube चैनल ڈسٹرب کر سکتی ہے آپ کی ساری محنت ضائع کر سکتی ہے تو میری ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کیونکہ آج ہم ری یوز کانٹینٹ کے بارے میں اور رپیٹیڈ کانٹینٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں چلیں جی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز سے پہلے آپ ہے چلے جی آج کی شروع کرتے ہیں دوستوں بہت سارے بہت سارے جو نئے یوٹیوبر ہیں जिनके अभी सब्सक्राइबर्स कम है और उनको YouTube का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको कॉन्टेंट का एक्सपीरियंस नहीं है कि कौन सा कॉन्टेंट हमें अपलोड करना चाहिए कौन सी वीडियोज़ बनानी चाहिए और वीडियोज़ की क्या कैटेगरीज़ होती हैं जो YouTube की वॉलीशन के अंदर नहीं आती या वो कौन सी वीडियोज़ हैं जो YouTube की वॉलीशन के अंदर आती हैं तो देखें दो टाइप का कॉन्टेंट होता है जिससे यूट्यूब आपको मना करता है एक कॉन्टेंट होता है री यूज़ एक कॉन्टेंट होता है आपके पास रिपीट कॉन्टेंट تو سب سے پہلے تو رپیٹیڈ کانٹینٹ کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا رپیٹیڈ کانٹینٹ ہوتا ہے دیکھیں آپ ایک ٹائپ کی ویڈیوز بناتے ہیں بار بار جیسے آپ نے ارنگ کی ویڈیوز بنائی آپ نے سیم تھم نیل رکھا سیم ٹائٹل رکھا اور آپ نے ویڈیوز بنا لی تو کیا ہوگا کہ یوٹیوب کے الگوری کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس سے کیا ہوگا یوٹیوب آپ کو ایک وارننگ میسج کرے گا کہ آپ رپیٹیڈ کانٹینٹ بنا رہے ہیں اس سے ختم کریں اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو آپ کا چینل جو ہے مونیٹائزیشن ڈیسیبل ہو جائے گی اب اگر مونیٹائزیشن ڈیسیبل ہو جاتی ہے تو آپ کی ارننگ ختم ہو جائے گی اور آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی تو آپ نے رپیٹیڈ کانٹینٹ بالکل نہیں بنانا یعنی کہ ایک ہی ٹائپ کی ویڈیوز نہیں بنانی ہاں آپ پانچ ویڈیوز بنائیں ڈفرنٹ بنائیں پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے اسی ٹاپک پہ آنا ہے آپ نے لگاتار ایک ہی ٹاپک سیم تھم نیل سیم ڈسکرپشن سیم ٹائٹل بالکل آپ نے نہیں رکھنا اگر آپ سیم ٹائٹل اور رکھیں گے رپیٹیڈ کنٹینٹ ہوگا تو یوٹیوب کے وائلیشن ہوگی اور آپ کی مانیٹائزیشن ڈسیبل ہو جائے گی اور آپ کا چینل سارا ضائع ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے دوسرے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں جو اس وقت سب سے اہم ٹاپک ہے جسے ہم ری یوزڈ کانٹینٹ کہتے ہیں اب ری یوز کانٹینٹ کیا ہوتا ہے جب سے یوٹیوب شارٹس آئی ہیں تو بہت سارے یوٹیوبر کنفیوز ہیں کہ ہم شارٹ ویڈیوز بنائیں اور اگر ہم شارٹ ویڈیوز یا لانگ ویڈیوز بناتی ہیں تو کس طرح کا کانٹینٹ ہو یا اگر ہم دوسرا کانٹینٹ یوز کریں دوسروں کی ویڈیوز کو یوز کریں تو کس طرح کا یوز کریں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں جو آپ کا اوریجنل کنٹینٹ ہوگا جو اپنے موبائل سے بناتے ہیں جو اپ اپنے ڈی ایس ایل آر کیمرہ سے بناتے ہیں وہ ری یوز کنٹینٹ نہیں ہوتا وہ اپ کا اپنا ذاتی کنٹینٹ ہوتا ہے اس پہ اپ نے کسی قسم کا کمپرمائز نہیں کرنا اگر اپ یوٹیوب کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دوسرا ری یوز کنٹینٹ کیا ہے دیکھیں اپ نے کسی کی ویڈیو اٹھائی سیم ایز اٹ اپ نے اپنی چینل کے اندر اپلوڈ کر لی اس میں کوئی اپ ایڈیٹنگ نہیں کی اور ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے کس طرح کہ اپ نے اگر وائس اوور اپنے نہیں کی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی تو ری یوز کانٹینٹ ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے کسی کا ویڈیو کلپ اٹھانا ہے تو وہ میکسیمم دو سیکنڈ کا پانچ سیکنڈ کا دس سیکنڈ کا ویڈیو کانٹینٹ ہوتا ہے اس میں آپ صرف اتنا یوز کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کریں گے تو آپ کو فوراً کاپی رائٹ اسٹرائک آ جائے گی یا کاپی رائٹ کلیم آ جائے گا تو آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو جائے گا دوسرا سب سے اہم چیز آپ نے ایک کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے जो शॉर्ट वीडियोज़ की मोनिटाइजेशन ऑन हो चुकी है आपने शॉर्ट वीडियोज़ किसी और की नहीं बनानी यानी कि आपने स्नैक वीडियो ٹک ٹاک سے یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹفارم سے کوئی بھی ویڈیو نہیں اٹھانی فیس بک سے انسٹاگرام سے جو ویڈیو ریلز آج کل وائرل ہو رہی ہیں یا شارٹ 10 سیکنڈ کی 15 سیکنڈ کی 20 سیکنڈ کی کسی اور کی ویڈیو نہیں اٹھانی کیونکہ جیسی آپ ویڈیو اٹھا کے یوٹیوب شارٹس اپلوڈ کریں گے ایون کہ آپ اس کے سٹیکرز لگا دیتے ہیں آپ اس کی وائس چینج کر دیتے ہیں سب کچھ کر ہیں اس کے بعد بھی یوٹیوب کے الگوریتھم میں آ جائے گا اور آپ کو فوراً اسٹرائک آ جائے گی آپ کا چینل سارا ڈیمونیٹائز ہو جائے گا چھوٹی سی غلطی آپ کے پورے سال کے ایک سال کے دو سال کے تین سال کی محنت ضائع کر دے گی تو آپ نے کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ پلیٹفارم سے کوئی بھی شاٹ نہیں اٹھا کے اپلوڈ کرنی اگر آپ نے شاٹ اپلوڈ کرنی ہے تو آپ اپنی دس سیکنڈ کی بیس سیکنڈ کی پندرہ سیکنڈ کی تیس سیکنڈ کی بنائیں منیمم پچاس سیکنڈ تک آپ نے شاٹ بنانی ہے اپنے کیمرہ سے اپنے ڈی ایس ایل آر کیمرہ سے بنائیں اور اس کو آپ ایڈٹ کریں اپلوڈ کریں اس میں جو بھی آپ تبدیلی کریں گے وہ آپ کی ویلڈ شاٹ ہے وہ آپ کا ریز کنٹینٹ نہیں ہوتا اسی طرح آپ نے لانگ ویڈیو بھی ایسی ہی بنانی ہے کسی اور کی نہیں بنانی کسی اور کا مٹیریل یوز مت کریں اگر آپ کسی اور کا مٹیریل یوز کریں گے تو آپ کے چینل کے اوپر فوراً اسٹرائک آ جاتی ہے کیونکہ میرے سامنے کئی اگزیمپلز ہیں کئی یوٹیوبرز کے میں نے ایسے چینلز دیکھے ہیں جنہوں نے یہ چھوٹی سی غلطی کی ان کے ایک ایک لاکھ سبسکرائبرز تھے اور ایک ایک لاکھ سبسکرائبر تھے ان کے چینل ڈیمونیٹائز ہو گئے ہیں حالانکہ وہ ایک لاکھ سبسکرائبر کی جو ہے کنگریچولیشنز یا دوسرا سیلیبریشنس کے اس میں ریڈی تھے لیکن انہوں نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ری یوز کانٹینٹ استعمال کیا یا کچھ اس طرح کی یوٹیوب وائلیشنس کے اوپر ویڈیوز بنائی اور ان کا چینل فوراً ڈی مانیٹائز ہو گیا تو جب آپ کی محنت کو یوٹیوب ختم کرتا ہے آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی آپ نے اپنا جو کانٹینٹ ہے اوریجنل तो री यूज़ कॉन्टेंट मत बनाएं आप जब अपने कैमरे से वीडियो बनाएंगे तो कभी भी री री यूज़ का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा या शॉर्ट वीडियोज़ भी अपने ही कैमरे से बनाएं तो कभी भी दूसरे सोशल मीडिया से कोई भी वीडियो नहीं उठाने ये जो बड़े बड़े चैनल्स के अंदर प्रमोशन हो रही है मैंने खुद एक चैनल ऐसा देखा स्पोर्ट्स वीडियोज़ के ऊपर था उसके छत्तीस सब्सक्राइबर थे थर्टी اس نے کیا کیا کہ اسنیک ویڈیو سے ٹک ٹاک سے شارٹ ویڈیوز پندرہ سیکنڈ کی بیس سیکنڈ کی بنائی اس کے بعد اس نے اس میں تھوڑے سے اس میں وائس بیک گراؤنڈ میوزک چینج کیا اس کا تھوڑا سا کراپ سائز اس نے چینج کیا اس کے بعد سٹیکرز لگائے اور اس نے ویڈیو اپلوڈ کر لی اب کیا ہوتا ہے کہ دس دن پندرہ دن یوٹیوب آپ کو کیا کرتا ہے مونیٹائز کرتا ہے چیک کرتا ہے آپ کو اچانک سے اسٹرائک نہیں بیچتا تو وہ اس بندے کی ویڈیوز وائرل ہو گئی پندرہ ملین سولہ ملین ویڈیوز کے اوپر جو سبسکرائبرز ہوئے اور اس کے بعد اس نے مانیٹائزیشنس کے لیے بھی اپلائی کیا اور اس کا چینل مونیٹائز ہو گیا اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ زبیر بھائی آپ تو دوسرے اسنیک ویڈیو ادھر سے ویڈیوز مت اٹھائیں تو وہ تو اٹھا کے اس کا چینل بھی مانیٹائز ہو گیا دیکھیں چینل مونیٹائز ضرور ہوا لیکن جیسے ہی وہ یوٹیوب کے الگوریتھم کے اندر آتا ہے اس کو فوراً کاپی رائٹ اسٹرائک آ جائے گی اور اس کو کاپی رائٹ اسٹرائک آئی ہوگی ہنڈریڈ پرسینٹ کنفرم بات ہے میں نے اس چیز کو مزید کلیئر کرنے کے لیے ایک یوٹیوب شارٹس کے اوپر ایک میں نے چینل بنایا چینل بنانے کے لیے اس کے اوپر میں نے تقریباً پندرہ سے بیس ویڈیوز اپلوڈ کیں شارٹ ویڈیوز 10 سے 15 سیکنڈ کے میں نے اس کا سائز چینج کیا میں نے اس کا کلر چینج کیا میں نے اس کا بیک گراؤنڈ میوزک چینج کیا میں نے ہر چیز چینج کی چینج کرنے کے بعد جب میں نے اس کو اپلوڈ کیا یقین کریں مجھے بھی اس کے اوپر ٹو کے تھری کے فور کے کے تک ویوز آ رہے تھے اور میرے سبسکرائبر بھی آ رہے تھے بٹ ٹھیک آٹھ دس دن کے بعد مجھے کاپی رائٹ اسٹرائک آ کیونکہ وہ کانٹینٹ ری یوز تھا دوسرے کا کانٹینٹ تھا یوٹیوب کو پتہ لگ جاتا ہے اور مجھے بی سی آئی کی طرف سے یعنی کہ جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے وہاں کا میں نے ایک دس سیکنڈ کا کلپ اپلوڈ کیا تھا جس میں جو شبھن گیل ہے جس نے ٹو ہنڈریڈ رنس کیے تھے اس کا میں نے ایک جو کلپ اٹھایا تھا یعنی کہ اس میں وہ بیٹنگ کر رہے دس سیکنڈ نو سیکنڈ حالانکہ میں نے ہر چیز تبدیل کی لیکن مجھے سٹرائک آ تو اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ آپ نے شارٹ ویڈیوز کے اندر بھی آپ نے کوئی چیز نہیں اٹھانی اگر آپ نے اٹھانی ہے تو اپنی ویڈیوز سے بنائیں آپ نے کرکٹ کی ویڈیو بنانی ہے شارٹ بنانی ہے تو آپ کی وائس اوور اپنی ہونی چاہیے یا ایک دو پکچرز آپ اٹھائیں جو کہ کاپی رائٹ سٹرائک نہ ہو جو فری پکچرز ہوں کسی कि, कि, کا کلیم نہ ہو اس پکچرز کے اوپر تو وہ پکچرز اٹھا کے آپ اپنی وائس اوور اس میں لازمی ڈالیں اور دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ کی بنائی سے زیادہ مت بنائیں اور دوسرا اسی طرح ویڈیوز کے اندر بھی اپنے سپورٹس کی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کے چینل کے اوپر کوئی اسٹرائک نہیں آئے گی کوئی کاپی رائٹ کلیم نہیں آئے گا تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں نے آپ کو اپنی اگزامپل دی کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا کام کریں گے تو آپ کا چینل ڈی مونیٹائز ہو جائے گا اور آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی تو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میری ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے اسی کے ساتھ زبر شاہ کو دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ